Українці, українки! Сьогодні продовжилась битва за нормальне життя для наших людей. Були нові російські атаки проти нашої енергосистеми. Частину дронів і ракет вдалося збити. Знову дякую за це нашим зенітникам, нашим повітряним силам. Зокрема, 138-й Дніпровській зенітній ракетній бригаді. За збиття чотирьох калібрів є хороші результати і у інших наших захисників неба. Відзначу сьогодні ще Херсонську зенітно-ракетну бригаду за збиття російського штурмовика Су-25. Дякую партнерам, усім, хто допомагає нам з протиповітряною, протиракетною обороною. Наприклад, дуже добре показала свою німецька «Айрісте». Це справді ефективна система. Працюємо з партнерами, щоб дати ще більше захисту українському небу. Протягом Доби терористичних ударів зазнали понад 10 українських регіонів – Житомирщина і Київщина, Сумщина, Дніпро і Кривий Ріг, Харківщина і Запоріжжя, Миколаїв та інші міста південної України – Донбас. Всюди де це можливо. Намагаємось прискорити відновлювальні роботи. Але зараз, так само, як і в попередні дні, загальна ситуація ще потребує дуже свідомого споживання електрики і обмеження використання у пікові години техніки, що споживає багато енергії. Чим більше свідомим є наше Побутове споживання електрики з 17 по 23 години – тим більш стабільною буде наша енергосистема. Кожен і кожна, хто дотримується цього простого правила, для пікових годин допомагає всій країні. Будь ласка, пояснюйте це родичам, друзям, сусідам, щоб спрямувати наше національне єднання до спільного і дуже потрібного результату. Сьогодні у мене було багато нарад і комунікації щодо відновлення інфраструктури. Завтра запланована ще одна загальна нарада по ситуації в енергетиці. Опрацьовуємо усі можливі сценарії. І, звичайно, все це поєднується з нашими заходами для посилення оборони проти дронів. Маємо пам'ятати, що сам факт звернення Росії по таку допомогу до Ірану є визнанням Кремлем свого військово-політичного банкрутства. Десятиліттями вони витрачали мільярди доларів на свій ВПК, а у підсумку пішли на поклон в Тегеран, щоб отримати доволі прості дрони і ракети. Стратегічно це їм все одно нічим не допоможе. Лише додатково доводить світу, що Росія на траєкторії свого програшу і намагається втягнути у свої спільники в терорі ще когось. Обов'язково забезпечимо відповідну міжнародну реакцію на це. Але зараз на тактичному рівні, за рахунок іранських дронів, у терористів, що можуть виникати певні надії, якісь там розрахунки, нові ілюзії. Все це розвалиться, як і попередні їхні розрахунки. 237 днів цієї війни доводять, що ми здатні знайти відповідь на будь-які загрози, якщо діємо разом, всі українці, всі народи вільного світу. Маємо сьогодні важливе рішення від Естонії. Її парламент визнав Росію державою спонсором тероризму. І це ще один європейський крок до того, щоб фактична реальність російського терору, європейське офіційне ставлення до Росії повністю співпадали. Терор має отримати всі види реакції на полі бою санкційну і юридичну. Дякую за це нашим естонським друзям. Ми продовжимо роботу на всіх рівнях, щоб і інші країни ухвалювали аналогічні рішення. Провів нараду щодо опрацювання в структурах ООН проєкту нашої резолюції по створенню компенсаційного механізму, який забезпечить відшкодування за рахунок російських активів всієї шкоди за цю війну. Поступово рухаємось і за цим напрямком. Держава-терорист неминуче заплатить за все, що наробили. Сьогодні відбулось чергове розширення нашої платформи «Юнайтед-24». Ця державна фандрайзінгова платформа зібрала вже більше 200 мільйонів доларів від людей з десятків країн. Олександр Усик став новим амбасадором «Юнайтед-24». А щойно говорив з ним я і подякував йому за готовність працювати для України. Олександр, зосередуються на проєктах присячної відбудові нашої країни, зокрема у Київській області. Просто нагадаю, що амбасадорами разом з Усиком вже є Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Imagine Dragons, креативний директор Болінсіага Демна, Лєв Шрайбер, Барбара Стрейзен і Марк Гемель. Сьогодні ж на рахунки України надійшли 2 мільярди євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу. Це важливо для нас. Для соціальної підтримки наших людей ми дуже вдячні, очікуємо інші транши за цим пакетом, обсягом в 9 мільярдів євро загалом. Я дякую усім друзям України, дякую кожному і кожній, хто воює і працює заради нашої перемоги. Щоб не планував ворог і щоб не робив наша перспектива, очевидна, Україна захистить себе. Слава Україні!